Oh, that's good. Så jag hade ju tagit en liten för från då. Vad får det? på den Ja. då mm. det var i, i lördags. Okej. Det är blod du också.